I'll <laughs> fly, بسم الله فكما كتشوفوا التحضيرات مازالت مستمره للكرنفال الموسم الثالث على التوالي فكنشكرو جمعيه جي جديد اللي يعني كتنظم هذا الكرنفال فيعني الشعب الجراري كامل يعني فخور بهذه الطاقات وبهذه المواهب ويعني كنتمناو يعني كل عام كيطلع نيفو الحمد لله كنشكروا كنعاودوا الشكر لجمعيه الجديد على هذا على هذا الكرنفال وتحيه الشعب الجراري بسم الله الرحمن الرحيم اول حاجة كنرحبوا بالضيوف الكريم الكرام اللي جاوا شاركونا هذا المحفل هذا للموسم الثالث على التوالي إن شاء الله كتشوفوا الاستعدادات جارية من طرف شباب المنطقة كل شيء جا كل واحد جاب الإبداع دياله إن شاء الله ونتمناو هذا الشيء ينجح ونتمناو يتطور السنوات المقبلة إن شاء الله ونشكر جميع المشاركين ونتمنى أن الخير أدينا الإعجاب الجمهور الكريم وشكرا من شركة كوكا كولا التي أثبتت هذا الفضاء ووزارة الشباب والرياضة المجلس الإقليمي ب شركة أسطا لا نوفيل أوكالا رفيع إفريقيا غاز شركة غارد سود وشركة سعيد بريك لكل هؤلاء وكل من ساهم من قريب أو بعيد في وضع بصمة التميز على هذه الإحتفالية غني عن كل تعليق اترك لكم فرجه المشاهده دائما ضمن فعاليات الشمعه الثالثه في كرفات أولاً شهر هنا بجماعه عقاده